Зараз він пересувається на милицях і каже, що вчиться ходити заново. Нині проходить курс реабілітації в одному із медзакладів Хмельницької області. Це військовослужбовець із позивним «Спартак». До лікувального закладу, каже, потрапив після того, як підірвався на протитанковій міні. 21 травня, під час заняття вогневої позиції, ми потрапили на протитанкову міну. Було троє в машині, ось. і позаду мене теж бойові машини їхали. Перше відчуття, ну таке було це, ну, Здавалося, що ми потрапили під обстріл ну, і дуже близько ну, по машині е, прилетів снаряд. Це відбувалося в Донецькій області е, між Маринкою і Вугледаром, е, село Константинівка. А в мене тут е, багато уламків, ну, тріщина теж, плюс хребет. Ну, там, Біль була, звісно, надзвичайно. Спартак каже, на реабілітації знаходиться в другий і другий місяць поспіль. Ногою я взагалі не міг врушити, Вона, е, навіть наступити на нього ну, не то що повноцінно, а так легенько я не міг стати, а зараз е, в, там, в кабінеті фізіотерапії. Попри все, Спартак, каже, любить жартувати. Як приклад, пригадує кумедний епізод з поля бою. Ми приїхали займати вогнову позицію, ну, у нас прийшла ціль. Ось, ми зайняли вогнову позицію, відпрацювали, і зробили перекат і чекаємо на наступну ціль. Ось. Під час того, як мій командир машини наводився, по нам прилетіла від... ну, отвідочка так би мовити. В народі кажуть. І снаряди лягли ну, десь в метрах 50 від нас, ну, е... командир машини просто подивився на мене, дивиться на мене і каже, «Комбат, ми ще не стріляли, давайте стріляємо і тікаємо». <гум> ну так, ну, сам такий кумедний. Це дівчинка написала: 11 років. Я українка, дякую вам за захист. А другий, наш прапор, звичайно, дуже приємний. У мене всі, всі малюнки, всі, які є, вони всі у мене збережені. Їм неможливо просто читати їх, читаєш і плачеш. Так розповідає про малюнки, котрі йому принесли діти ще один військовослужбовець, що проходить реабілітацію після поранення, із позивним КАТ. Чоловік, розповідає, своє поранення отримав під бахмутом. У нас був наказ зайти північніше Бахмута і зайняти позиції. Ми заходили. І в той момент почався бій. Ззаді мене зірвав, зірвався вог. Зразу ззаді мене. В мене побиті ноги, були дві побиті ноги, Геть до сідниць, і права рука я не бачив, я її не відчував. Я тоді шовів вогонь, і права рука була перебита кисточка. На адреналіні я ще на своїх ногах вийшов, і мені хлопці допомогли ще вилізти на машину. З Дніпра службовця з ползинним КАТ каже, перевезли на Хмельницький і зробили операцію. Виняли осколки з правої руки, виняли осколки з ніг, які були більші, а менші осколки залишилися в мені. Ліву руку я розробляю, і праву руку зараз уже чуть-чуть також розробляти вправими. За словами бійців, після одужання хочуть повернутися у стрій. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчен. Новини на Суспільному. Хмельницький.